pe spulber pe Tudor el toader, după propunerea privind desgubirile pentru deinui, furaci toci, ce e bine se furi.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 Furaci, stimați concepceni, Furaci tot ce e bine se furi, a comentat la Digi24 jurnalistul. Ulterior, Tudorel Toader a făcut precizări cu privire la modul în care vor fi desgubii de care au stat în penitenciare în condinii necorespunzătoare. Hotrârea CEDO prevede un recurs efectiv, recurs efectiv neînsemnând doar pentru cei pe care legea i-a prins în penitenciar au putut beneficia de șase zile considerate executate la 30 de zile în care au stat în condinii necorespunstoare.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 Greu se crezi, când el era F la C.J., când nevasta era F a facelor două personaje care nu cel pe la protecția copilului, ci în schimb erau la partid, vrea să spun Dragnea ce nu subliniere tia cine e în subordinea nevestei subliniere i cine lucrează la partid. E ca subliniere i cum n-are subliniere ti un gospodar ce i se întâmplă in în cu caprele subliniere i navasta din cas. Direcția asta e gre subliniere IT, eu i-a subliniere sugera lui Dragnea să meargă pe urmat direcție mai populare. I ce a făcut? Le-a pus el pe alea două de la partid la nevastă, adică în cara asta se dau tunuri de miliarde, pe i, cum nu fecea sublinierea. Asta e direcția. A complicit cine stea ce duce. Ce a făcut, care e problema, ce toci facem a sublinierea?